Na lom voda teče, Divo hrboče, Tam nivčatko, poti húčke, Nožke si moci, Ja more, ja more, Ja na serce dole, Že bzpíšom šu vajíčku. Serce kolem, že ma Počilňa, trivny дожди večur na горі Prenočujňa, moja mila, neska v tomorí Díka tam šas už, tam šas už. Pre Vremene tý ne jest ani Na že Jes prišiel do nás dnes na sobotu, Kedia ja mávala po celý deň veľkú robotu. Malá robotu, kžupopriatataty, tý, A tu prišiel len náš pacient. prišol dnes na spacír mene